لاحت بروق القصيد وزاد رعاده وهوا الشعر حيتني وحيها وطلت رفيعه جمال وحسن وقاده هي قبلت الله جمال الكون كاسيها يا قبله الله جمع على الكون كاسيها <متحدث> لاحات برق القصيد وزاد رحات وهوا جز الشعر حيتني الله رفيعه جمال وحسن الوداده يا ثقله الله جمال الكون كاسية الله الله مهرها صلاح وتذبح كل حساده ومنها العذاره تغار ينظر نظرت الجمال بنحرها صايل قلاده من حسنها تذهل عيون يا من نور من شو يخلوها معاد العز وهبي على العليان ضديها من العظله شيوخ العز وسياده عزوات فخر باول الدنيا وتاليها وفي يوم ما حبيب ونو ما سب زياده طوم من سلطان شعور المدبيزيها وانا هالكلم من هالحر لم جاد تبنيها عبد العالي وطلال العز رواده أحرار والكارها علي مبانيها خواتها كل منهن زينها زياده الكل منهن يا حي الله طريها لاحات فروق القصيد وزاد رعاده وهواجس الشعر حيت لي الله ترفيعه جمال وحسن نقاده يا الله جمال الكون كاسيه الله الله رأها صيدة وتذبح حسنين كل حساد ومنها العذراء تغار ينظر فيه فيها الجمال ابن حرها صاير قلاده من حسنها تذهل عيون انت راعيها من ورمي مشي معاد العز اللي على العيال من العظلة شيوخ العز وسياده عزوه فخر باول الدنيا وتاليها وفي امها الطيب وانو ماسك زياده دوم ام سلطان شعر المدعي يزيها واخوانها الكل منها محرم اجداده سلطان ظلم محمد الامجاد تبنيها عبدالعزيز وطلال العز رواده احوالها كل من هنزنا زيادة الكل آه. من هنني يا حي الله طاريا هوتها آه. كل من هنزنا هزياده الكل آه. كلمن...